التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعه السادسه والمنتخب الاسباني وصيف المجموعه الخامسه ومن خلال احداث هذه المواجهه قبل الاخيره في الدور ربع النهائي والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتاهل الى الدور ربع النهائي قبل ان نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمه ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الامال العربيه والامال الافريقيه كلها معلقه ما بين اقدام اسود الاطلس في مباراه اليوم هنا في هذا اللقاء من اجل الوصول الى الدور القادم وتسجيل ابرز انجاز عربي في تاريخ منافسات بطوله كاس العالم على حساب المنتخب المغربي. والمباراة الثالثة ما بين المنتخبين كانت في كأس العالم الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين خالد بوطيب تعن اوناي سيمون والاقتراب من المرمى خطر عن طريق أشرف ولا عن طريق حكيم أشرف ولا حكيم حكيمي حكيمي رابوهوو أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى لكن كرة علات العارضة وتحديات اليسرى تأتي عن طريق نصير مصراوي داخل منطقة الجزاء لكن اتحارس المرمى هنا ايسيمان هنا ايسيمان سيطر على كونتا بيشكل المطلوب في الأولى نتمنى بأن تكون النتيجة أفضل كرة محاولة خطيرة خطيرة خطيرة أوه أوه. لا لا لا لا لا, لا. لكن محاولة خطيرة جدا واعود واكرر واقول بالمناسبة هدفين فقط كرة في محاولة خطيرة لمساحة المنتخب الاسباني وتسديدها من ماركو اسينسيو لكن إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب كرة تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى هذه الكرة والمحاولة وصلت إلى فيرا توريس تخلصت عودة لمساحة المنتخب المغربي تسديده من نصير حلوة من نصير مزراوي وصلت الى سف يا يا لا لا لا لا لا لا لا يا الله يا الله عرضية يا نصير راسية يا يوسف راسية يا يوسف راسية من مباراة راباليني نهاية 11 شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي ما بين يأتي شوط المباراة الثاني من مواجهة منتخب المغرب مع المنتخب الإسباني هنا في الدور ثم رودري في المكان المناسب تعود الان خطيرة لا زالت مستمرة وقائمة إلى سفيان هنا الكرة والمحاولة عن طريق مان داني أولمو تسديد تأتي لكن ياسين بونو ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكرة والمحاولات الماضية يا بونو هذه الكرة والمحاولة كانت عقدا كرة بمحاولة ملعوبة العام خطيرة وصلت إلى انفورمو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة ثالث في تشكيلة المدرب لويس الريكي أشرف حكيمي سلامات صافرة موجودة وخطأ وبطاقة صفراء بطاقة صفراء تظهر على ايميلي كلابول في منطقة الجزاء، لكن ايضا تغطية وابعاد في التوقيت المناسب، وبعد ذلك إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى بعد تسديدة من اولمو بهدفين على المنتخب الكندي، كرة عرضية خطيرة جدا، لكن ابعدت، ابعدت، ابعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو التماس كيرة يستعد بكره محاولة ملعوبه لكن ايضا اصطدمت تحولت الى خارج ارضية الملعب ركلة ركنية للمنتخب تت امامية خطيرة ملعوبه مرت من امام الجميع تحولت الى خارج ارضية الملعب وصلت الى رمي تماس رمي التماس هذه الكرة جبت من اشرف حكيمي عرضية من اشرف دخل منطقة الجزاء لكن مستمرة وقايمه خطيرة وهو وليد شتيره شتيره شتيره ماذا لو إيه؟ مر يا وراحي مر مر يا وراحي، مر, مر طالت على عز الدين من واحد واحد واحد على اولمو واحد على اولمو واحد على اولمو أول راية راية راية وتسلل راية وتسلل يبدو على البارو مرته. يبدو على الفارو موراتا بخطا لمصلحه المنتخب الاسباني ملعوبة داخل منطقه الجزاء راسيه طالت الى خارج ارضيه الملعب راسيه كانت عن طريق اللاعب الفارو موراتا فتلا وقتين اضافيين فبحول الله منتخب الإسباني ما له منطقة تلتسام بونو الله عليك يا بونو الله عليك يا ياسين. لا ركلة ركنية رأسية ابعدها ابعدها وابعدته إلى خارج أرضية الميدان. وانتهى الوقت بدل الضائع وانتهى شوط المباراة الثاني التعادل السلبي ما بين المنتخبين أو قاتضة فيه على شوطين بحول الله المنطقة الأممية لا وجود فيها وليد شبيرة حول الله يحاول لا قادر المنتخب المغربي على الصمود عرضيه داخل منطقه الجزاء او بعيده في التوقيت المناسب جواد اليامق يتدخل ويبعد الكره للحكم عرضيه لسلسه مستمره وقائمه خطيره تسديد تركي في التصدي وتصدي او بعيده في التوقيت المناسب او بعيده في التوقيت والان مثاليه جدا لمساحه المنتخب هذا وليد وليد حاليا خارجيا عربيا وحتى اوروبيا الكره محاوله منعوبه لكن الى خارج ارضيه الميدان وصلت الى ركله ركنيه على حارس المرمى بونو سنه في قائمه المنتخب الكره جواد اليامق في التوقيت تعود الكرة من جديد، المحاولة عرضية داخل المنطقة والراسية ملعوبة خطيرة، أوهو. مرت ولله الحمد، مرت ولله الحمد، التصوير نعم ينتهي، والوقت بدل الضائع ينتهي، والمواجهة تتجه إلى ركلات الترجيح الترجيحيه الاولى ويقولون غالبا من يبدا التسديد هو من ينتصر بنتيجه المباراه، لذلك نتمنى بان يكون هذا الامر واقعا في مباراه اليوم. عبد المجيد في مواجهه عبد المجيد عبد المجيد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حكيم الان في مواجهه اورايسيمون حكيم حكيم حكيم حكيم الله في مواجهه بورو يلا يا ياسين يلا ياسين يلا الثالثه يا بدر الثالثه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بدر بنون طلبتك انك تعيدها يا بونو بونو بونو مستحيل يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب